حاضری جمعت المبارک کی یہ بابرکت گھڑیاں یہ سعادتوں والی گھڑیاں یہ برکتوں والی گھڑیاں رحمتوں والی گھڑیاں جن میں ہم تمام احباب شامل ہیں خالے کے قیالات مادے کے قیالات رب لم یز وحدہ بولا شریک خالی کے بحربر خالی کے جن و بشر خالی کے شجر و حجر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالی کے کہناات مجھ کو سدھ دل سے صحیح طریقے سے آکا کرمر سلاۃ وسلام کے خل عظیم پر گفتگو کرنے کی توفیق تحفیق فرمائیں اور خالے کے کائنات ہم سب کو صد کے دل سے جو بھی یہاں پر بیان کیا جائے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی کا وسلمہ ہے کہ المبارک کا دن جو ہے یہ سید الاجام یوم مشہور ہے اور اس دن خاص ملائکہ زمین پر تشریف فرما ہوتے ہیں تو آقا کریم علیہ ہی میں نے یہ فرمایا کہ اس دن كثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھنا کرو کہ تمہارا درود پاک اس دن پڑھنا مجھ پر بھیجا جاتا ہے تو ہر صاحب کو چاہیے ویسے تو ہر روز ہر بندہ جب بھی ٹائم ملے درود و سلام كا نذرانے پیش کرتا رہے لیکن خاص کر جمعہ المبارک کا ہے یہ جو دن ہوتا ہے اس میں رب تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں بھی درود پاک کا خاص اہتمام کرنا چاہیے اسی سے محترم آج جو موضوع میں نے رکھا ہے یہ موضوع بہت اہم اور بہت ضروری ہے اور ایک ایک بات سننے والی اور اس کو دل میں جگہ دینے والی ہے آکا کری مرے سلاۃ کا خلق عرصے جس کو رب ربط نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ بہین کا لا لا خلو کن عرصے آج ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے ہماری عادات اچھی ہونے چاہیے ہماری بچوں کی جو تربیت ہے وہ بھی اچھی ہونے چاہیے عزیزاً محترم ایک ہوتا ہے میٹھا بولنا ایک ہوتا ہے اچھا اخلاق اب میٹھا بولنا یہ بھی اخلاق کا ایک حصہ ہے لیکن یہ کل کا کل اخلاق نہیں ہے کہ جو بندہ میٹھا بولتا ہے اس کا اخلاق اچھا ہو یہ نہیں ہو سکتا میٹھا بولنا یہ اخلاق کا حصہ ہے لیکن کل اخلاق جو ہے وہ میٹھا نہیں ہے بساؤ کا بندے ٹریننگ سے بھی میٹھا بول رہے ہوتے ہیں ٹریننگ کی جائے کسی بندے کی تو وہ بھی میٹھا بول رہتا ہے تو اسی پر ہی جمع رہنا کہ میں میٹھا بولتا ہوں اور میرا اخلاق اچھا ہے تو اس سے بھی آگے بڑھنا چاہیے کہ اخلاق اور بھی بہت کچھ ہمیں سکھاتا ہے اور بھی بہت کچھ ہمیں بتاتا ہے حضرت سیدنا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 تو صحابہ کے کے دل ٹوٹے تو مطلب اس وقت بھی یہ ماحول تھا یہ عشق اور جذبہ تھا کہ آپ رلاد و سلام کے بارے میں اگر کوئی بندہ بولتا تو ان کے دل دکھتے کہ آپ ہی سلاد و سلام کچھ عنایت نہیں فرماتے اور اگر آج بھی کوئی بندہ بولے نا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 آج بھی مومن کا ایمان مچل اٹھتا ہے اس کی محبت رشک کرتی ہے کہ میرے آکا اگر اتنا بھی عدایت فرما دے تو نسلیں سنور جاتی ہے تو آپ علیہ صلاح نے فرمایا چل میرے اصحاب کے سامنے یہ بات کر تو وہ جو بندہ تھا وہ صحابہ کے رام اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے مجمع کے درمیان آیا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 آج سنیے حدیثیں اور دلوں کو باغ باغ کیجیے حدیث مبارکہ جس کا مفہوم ہے کہ آقا کریم علیہ صلاح و ایک دن مجمع صحابہ میں بیٹھے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے صحابہ میں تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں جس کا ادر سب سے زیادہ ہے اور قیامت والے دن میرا مقرب ترین بندہ ہوگا وہ تو صحابہ کرام آگے سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں ارشاد فرمائیے ہمیں بتلائیے کہ وہ کون سا ایسا عمل ہے جس سے ہم قیامت والے دن آپ کے مقرب ترین بندے ہوں گے تو آقا کریم ہی سلاد وسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے دوستو اے میرے صحابہ تم میں سے قیامت کے دن میرے مقرب ترین بندہ وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے وہ قیامت والے دن سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا رب کے محبوب کا محبوب ترین بندہ کون ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے آج حضرت اگر کوئی بندہ ہمارے ساتھ برا کر جائے اور ہم بدلے میں برا کریں تو کیا ملے گا دو منٹ تین منٹ پانچ منٹ نفس خوش ہو جائے گا دل خوش ہو جائے گا کہ ہاں بھائی اس نے مجھے گالی دیا تو میں نے بھی بدلے میں سنائی ہے آگے تو کچھ نہیں ہے اگر تو معاف کر دیتا ہے اگر تیرا اخلاق اچھا ہے اگر تیرے اندر نرمی ہے پھر کیا ہے کہ آقا کریم علیہ سلاد و نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب میرے ہوگا وہ بدلا اب اگر کسی نے مار دیا تو بدلے میں تو نے بھی مار دیا بھائی اس نے مارا میں نے بھی کس کے مارا ہے کیا مل جائے گا تین چار منٹ دل خوش ہوگا بعد میں پھر وہی کام ہے تو کیوں نہ نرمی اختیار کی جائے کیوں نہ معاف کرنا سیکھا جائے کیوں نہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت بانٹی جائے تو یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم نے نفس کو راضی کرنا ہے یا رب تعالیٰ کے محبوب کے محبوب بننے ہم نے یہ ہمارے اوپر ہے اب دیکھیں نا حضرت سب کچھ جو ہے نا اخلاق پہ رکا ہوا ہے اب گھر میں چلے جائیں بیوی اپنے شوہر کو کہے گی آپ میرا خیال اچھا رکھتے گئے کھانا پینا کپڑے وغیرہ خرچہ وغیرہ ہر چیز مجھے سب سے زیادہ دیتے ہیں اور میرا خیال بھی رکھتے گئے مجھ پہ توجہ بھی زیادہ کرتے گئے لیکن مجھے ایک شکایت ہے آپ سے آپ اوروں کے سامنے میری عزت کا خیال نہیں رکھتے آپ سخت بول دے گئے آپ بھلے مجھے کچھ نہ دیں جہاں مجھے سو دیتے ہیں وہاں پر دس دے جہاں مجھے دس کپڑے لا کر دیتے ہیں وہاں پر ایک لا کر دے لیکن مجھے لوگوں کے سامنے نہ سختی سے نہ بولا کرے میری عزت کا خیال رکھا کرے میں گزارا کر لوں گی لیکن نرمی کیا کرے میرے اوپر پھر شوہر بھی کہتا ہے کہ تو میرے کپڑے نہ دھو میں پچاس روپے دے کے دھوبی سے دھلوا لوں گا کھانا نہ بنا میں ہوٹل سے کھا لوں گا لیکن کیا کر میرے ماں باپ کے ساتھ اچھی طرح پیش آیا کر مطلب کہ گھر میں جتنا مال و دولت ہے اگر اخلاق نہیں ہے نا جی وہاں پر بھی لڑائی ہے مطالبات ہیں اگر تیرا اخلاق اچھا نہیں ہے تو تیری ماں بھی تجھ پہ یقین نہیں کرتی گھر میں کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہو اخلاق اچھا نہیں ہے تو اگر وہ بھی کہنا کہ اماں پیسے جوڑ لی ہیں میں نے تجھے عمرے پہ بھیجنے لگا ہوں اور جا بھی تو, تو جھوٹ بولتا ہر وقت تیرے پہ کس نے اعتبار کرنا ہے اگر ہمارا اخلاق اچھا نہیں ہے اگر ہماری عادات اچھی نہیں ہے تو جو سب سے زیادہ ہمارے کلوز ریلیٹیو ہیں نا جو سب سے زیادہ ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں ماں ہیں وہ بھی ہمارے اوپر اعتبار نہیں کرے وہ بھی ہم سے تنگ ہو جائے گی کہ اس کے اخلاق یہ اچھے نہیں ہیں بیوی شوہر کے سب سے زیادہ قریب ہے اگر اخلاق اچھا نہیں ہے تو وہ بھی تنگ ہے تو صاحب یہ جو دین ہم پھیلانے نکلے ہیں نا یا جو دین کا جھنڈا ہم نے اٹھایا ہوا ہے یہ یہ دین نہیں ہے آس نہیں دین پھیلتا کہ آپ حضرت بس اپنے آپ کو سامنے رکھیں اور دوسروں کو بھول جائے کبھی معاف کرنا سیکھا ہمارے بچے ہمارا معاشرہ خراب کیوں ہو رہا ہے وجہ پتہ کیا ہے کہ ہمارے بچوں نے کبھی ہمیں معاف کرتے نہیں دیکھا ہمارے بچوں نے کبھی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح گفتگو کرتے نہیں دیکھا انہوں نے جب بھی ہمیں دیکھا ہے لڑتے دیکھا ہے انہوں نے جب بھی ہمیں دیکھا ہے گالی دیتے دیکھا ہے پھر اگر ہمارا بچہ اس طرح کا کو کوئی کام کرے نا کہ گلی میں لڑائی ہو جائے اور وہ بھی لڑ کے آ جائے اگلے کا سر پھاڑ کے آ جائے تو ہم کہتے ہیں بھائی میرا بچہ بڑا دلیر ہے بڑا بولڈ ہے میرا بچہ طاقتور ہے جواب دینا جانتا ہے کیا وہ بولڈ نہیں ہے وہ طاقتور نہیں ہے وہ بدتمیز ہے وہ بولڈ نہیں ہے وہ بدتمیز ہے کیوں ہمارے بچے بدتمیز ہو وجہ کیا ہے کہ انہوں نے ہمیں کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ ہمارے اخلاق اس طرح کے ہوں وہ کچھ ہم سے سیکھیں کبھی ہم نے گلی محلے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کو معاف کیا ہمارا اخلاق اچھا ہے یا کوئی ہماری ایسی بات کہ ہمارے بچے میں وہ ڈلیور ہوئی نہیں کیا ہوا لڑائی جھگڑا ایک دوسرے کی ناراضگی فساد نفرتیں عداوتیں قدورتیں یہ ہم اپنے بچوں میں ڈیلیور کر رہے ہیں اور تو کچھ نہیں ہے اخلاق جب ہمارا اچھا نہیں ہے تو ہمارے بچوں کا کہاں سے اچھا ہوگا پھر ہم روئیں گے جی ہمارے بچے بعض اخلاق ہیں بدتمیز ہیں کیوں ہیں تو انہوں نے ہمیں کبھی دیکھا ہی نہیں اچھا بولتے ہوئے ہم معاف کرتے نہیں دیکھا یہ اس طرح تو پھر دین ہی نہ پھیلتا دین تو پھر وہ تھا جو حضور پاک علیہ و سلام نے پھیلایا ارے حضرت ہمارے معاشرے میں یا ہمارے گلی محلے میں اگر کوئی بندہ ہمارے ساتھ زیادتی کر دیتا ہے تو وہ اس سے بڑی زیادتی تو نہیں ہے کہ آککرملیہ سلاط و سلام کے راستوں میں کانٹے بھی بچھائے گئے تھے لیکن آپ نے اخلاق تو نہیں چھوڑا آپ نے کبھی ان کے لیے کوئی ایسی دعا تو نہیں فرمائی بلکہ اخلاق دین پھیلایا آج ہمیں دیکھ کے غیر مسلم کہتا ہیں بھائی ہم غیر مسلم ہی ٹھیک ہے کیوں بھائی؟ وجہ کیا ہے کہ ہمارے اندر اخلاق نام کی چیز نہیں ہے اور یہ بھی ایک عجیب سا ترجمہ ہمارے درمیان چل پڑا ہے جی حضرت جی میں سچو بولتا ہوں نا اس لیے میں کڑوا لگتا ہوں کہ سچ ہمیشہ کڑوا ہے اب یہ کس چیز کا ترجمہ ہے جی کہ سچ بولنے والا بندہ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے جو سچ بول رہا ہے وہ کڑوا ہے اس کو کوئی پسند نہیں کرتا یہ تو کوئی بات نہیں ہے آقا کریم علیہ سلاد و سے بڑا کوئی سچ بولنے والا تھا آپ ہر وقت ہر بات پہ سچ فرماتے تھے لیکن آپ سے زیادہ میٹھا بول بولنے والا بھی کوئی تھا نہیں تو سچ کڑوا نہیں ہے ہمارا رویہ کڑوا ہے اب دروازے پہ اگر کسی کو دستک دینی ہے تو مطلب دستک دینا ہے دروازہ توڑنا نہیں ہے کہ اگر کسی کو سمجھانا ہے نا تو اس کو سمجھائیں اس کی عزت نفس مجروح نہ کریں اور حضرت دین ایسے نہیں پھیلے گا جیسے ہم پھیلا رہے ہیں دین پتہ کیسے پھیلے گا حدیث سنیے کہ آقا کریم علیہ مرے ہی سلاد و آپ سہنے مکہ میں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 روتا روتا جا رہا تو راستے میں کسی نیک بندے نے پوچھا کہ بچے روتے کیوں क्या کیا مسئلہ ہوا پھر اس نے سارا قصہ سنا ڈالا کہ یہ ماجرا ہے تو وہ کہنے لگے کہ ذرا صحنِ مکہ میں نا حرم شریف میں محمد صلی اللہ تعالی وسلم اس نام کا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے ان کے پاس چلے جاؤ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 اس نام کا ایک جادوگر آ گیا اور وہ کہتی تھی کہ جو بھی اس کو دیکھتا ہے وہ مرید ہو جاتا ہے وہ ان کا دھرم چھین لیتے گئے تو اپنے گھر کے باہر تھڑے پہ سامان باندھ کے بیٹھی ہوئی ہے اور انتظار کر رہی ہے کہ کوئی بندہ آئے یہ سامان میرے سار پہ رکھائے اور میں مکہ چھوڑ کے جاؤں تو دیکھتے ہی دیکھتے اسی اس نام میں آقا کریم علیہ میرے ہی تشریف لے آئے اور بڑھیا سے پوچھا کہ اماں جان کیوں بیٹھی ہیں یہاں پر تو وہ کہنے لے کہ بھتیجے یہ گٹھڑی اٹھا کے میرے سر پہ رکھوا دو تو آپ نے ہی سلاط و سلام نے وہ گٹھڑی اٹھائی نہ تو وہ ذرا وزنی تھی تو آپ نے ہی سلاط و سلام نے آگے سے فرمایا اماں اگر آپ کی اجازت ہو تو جہاں تک آپ نے جانا ہے یہ وزنی ہے میں اٹھا کے آپ کے ساتھ چھوڑ آتا ہوں آپ مجھے بتائیے آپ نے جانا کہاں پر ہے تو وہ بوڑھے مائی صاحبہ جو تھے وہ کہنے لگے کہ بیٹا بہت مہربانی ہوگی اگر یہ وزنی گٹھڑی اٹھوا کے باہر رکھوا تو آپ نے ہی سلاد و سلام نے وہ گٹھڑی اٹھائی اور شہر مکہ سے باہر جہاں اس نے جانا تھا وہاں پر رکھ دیا جہاں سے قافلے آتے جاتے تھے دوسرے شہروں کے تو وہ مائی صاحبہ جو تھی ان سے آقا کریم علیہ ہی سلاد نے پوچھا کہ اماں مکہ کے چھوڑ کے جا رہی ہو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 ٹھیک ہے نا یا یہ لذینہ آمن و لیما مالا دفعل قرآن مجید فرماتا ہے تب تک کوئی بات دوسروں کو نہ کہو جب تک خود اس پہ عمل نہ کرو تو سب سے پہلے عمل ہمارا بنتا ہے پھر ہم آپ کو بتا سکتے ہیں تو بادشاہ تھا نا ہارون اور رشید مسجد میں جا پہنچا تو مولوی صاحب نے دیکھا کہ بادشاہ ہتھر چڑھ گیا تو مولوی صاحب نے حضرت مسجد بھری ہوئی ہے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 اور مولوی صاحب کو کہنے لگا مولوی صاحب آج سے کمال کر چڑی تصے سارا غصہ ہی میرے تے کر چڑیا تو وہ مولوی صاحب جو تھے وہ جو امام صاحب تھے وہ کہنے لگے کہ آپ کی حرکتیں ہی ایسی ہی کیا بڑی شکایتیں سنتا ہوں آپ کی کیا کرتا میں آپ کی باتیں ہی اس طرح کی کیا تو وہ جو ہارون اور رشید بادشاہ تھے نا وہ کہنے لگے حضرت اگر ایک بات کروں تو برا تو نہیں مانیں گے مولوی صاحب کہنے لگے جہاں میں ہزار سنا دیا ایک تو بھی سنا دے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 آقا کریم علیہ و سلام نے یہاں تک فرمایا کہ صحابہ کرام عرض کرتے گئے کہ ہمیں گمان ہو گیا تھا کہ حضور باقری یہ سلاط و سلام ہمسایوں کا اتنا حقوق بتا رہے گا کہ کہیں ان کو وراثت میں شامل نہ کرتے ہیں اور حضرت ہم دیکھے ہمارے بچے مہنگے مہنگے کپڑے پہن گئے ہیں اور ساتھ غریبوں کا بچہ ہے حضرت جی سال میں ایک کپڑا نصیب ہوتا ہے